مساء الخير متابعي قناتي الاوفيه اهلا وسهلا بكم نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن الأحوال ان شاء الله اليوم جبت لكم الوصفه الثانيه لتصبر الزيتون ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم جديدين ان شاء الله الوصفه الثانيه نستعملوا فيها 10 كيلوغرام من الزيتون أخضر 8 لتر ماء ماء الحنفيه علبه واحده من ماده تصبر الزيتون كما تشوفوا فيها في الصوره هاولتك من المقادير اللي استعملتها 10 كيلوغرام من الزيتون الاخضر 8 لتر ماء الحنفيه ماء صافي علبه واحده من ماده صبر الزيتون نمزج المكونات مع بعض في اناء كبير ونقوم بالتحريك جيدا مع بعض حتى يتجانس المحلول مع الزيتون تاعي نحرك الخليط نتاعنا مع بعض مليح ونتركوه لمده 12 ساعه ليله كامله بعدها الصباح نقوم بغسل الزيتون مليح حتى من الماده اللي تشوفوا فيها ونعود نحطوا له الماء صافي ونبدلو له عده مرات على الاقل عشر مرات بعد ما نخلص, نخلص من الماء هذاك اللي كان فيه نحط له ماء صافي ونضيفوا له كاس ملح وشرائح من الليمون وبهذا نكون خلصنا الطريقه تاعنا وشهيه طيبه ان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم جديد ان شاء الله انا قدمت لكم اسهل واسرع طريقه لترقيد الزيتون الاخضر